Ok, ok, ok Yeah, yeah, yeah A buni pretext ci cu original dat o fura din vers Are patru piese si alea fara sens De tot e de trei, dar ce context? Ca e low, no N-are n-ai spus de nii o Ce toatii sau cine mai bun ziti bro Chica-mi, bani Ii cheltui, par for și a nani, haul la șoc cu țiganii, n-ai cum să mă faci să reci, de a-ți la gât să reci, nu stii, prea multe vorbești, pisolul nu poate să te babune, fac legi, pisolul nu poate să te fac legi, Armani mai exa bani, autore gola în ea, ban se faci sau pe primul plan, mă piști pe ei de bani, pe ei de bani, pe ei de bani, pe ei de de bani, going to burn, burn. sonna me call call call